У зв'язку з частим знеструмленням громадяни вимушені шукати альтернативні джерела світла та тепла. Тому дуже часто використовують несертифіковану продукцію для обігрівання оселі та приготування їжі. За листопад місяць в Україні зареєстровано 370 випадків отруєння громадян чадним газом. Так, за перший тиждень грудня місяця вже зареєстровано понад 100 випадків отруєння чадним газом. Так, 18 грудня в селі Комишівка Ізмаїльського району зареєстрований випадок отруєння чадним газом цілої сім'ї з п'яти осіб, троє з них діти. Наразі всі члени сім'ї знаходяться у лікарні. Стан здоров'я середньої тяжкості. Тому сьогодні для запобігання виникнення пожеж в житловому секторі, отруєння чадним газом, Газом, для збереження здоров'я і життя людей інспекторським складом Ізмаїльського районного управління було рейдове відпрацювання села Комишівка для того, щоб ще раз донести людям, неухильне виконання правил пожежної безпеки. Тому сьогодні ми завітали до старости села Комишівка, до загальноосвітнього закладу села Комишівки, де поспілкувалися з дітьми, донесли їм інформацію щодо дотримання правил пожежної безпеки. Також ми відвідали дитячий садок і відпрацювали Сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Для того, щоб ще раз нагадати людям, що саме виконання правил, елементарних правил пожежної безпеки зможе зберегти ваше життя, здоров'я і майно від вогню.